يا يعني نظلام والخدمة وين ما يبيت حرام طريته تهور ما عند حسين آخر تلوان ما عند حسين آخر تلوان سوى من حقي اهيم محبوب رحيم ما يرضى يجيب يمشي لهوة يمشي لهوة ما حد مثل قلبه الحنين ورحمته السلة بغيام اقتت انزل دمعته وطان خيمه وطاحت خيمته دار هام خلص يمين وانسام بعيون لام ما وذلت تعال خيام بعيون لام ما وذلت حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن مولاه لا حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن